Salariul pentru Laura Codroacovesit, ce sumint lunar în conturile Feidna. La data de 31 martie 2018, salariile procurorilor, procurorilor militari personalului de specialitate juridic asimilat magistrailor din cadrul navaria între 26. 641 lei 17 645 lei. Cel mai mare salariul are, acum era de ateptat, Laura Codroacovesi. Potrivit Antena 3, Efadna prime te suma de 26.641 de lei, figurând cu spor pentru condiții grele de munt. Vete maitoare sau periculoase de 3.996 lei, spor de rischii supra solicitare neuropsihologici și spor de confidențialitate de 3498 lei, dar cu indemniza e lunar pentru titlu de doctor de 950 lei.